Väestön koulutustason laskusta pitäisi olla huolissaan. Tähän löytyy tavannomaisten selitysten lisäksi, eli väestön hyvinvointi ja kansakunnan varallisuus, niin myös muita perusteita. Tärkeimpinä näistä voidaan ajatella, että on koulutusinflaatio, että tällainen koulutusinflaatio, historiallinen tällainen. Tosiasia ja varsinkin tässä yhteiskuntien välisessä koulutuskilpailussa ei oikeastaan ole riittävää, että se koulutustaso pysyy samana, vaan sen pitäisi pikkuhiljaa lisääntyä, jotta niin pysyttäisiin samalla tasolla. Toinen tärkeä tekijä on sitten syntyvyys. Koulutuksen ja syntyvyyden välinen yhteys on kääntynyt. Tällaista monilapsisuudesta on tullut entistä vahvemmin korkeakoulutettujen luksuskulutuskohde oikeastaan ja, ja pitkässä juoksussa, jos väestön koulutustaso laskee, se tarkoittaa myös, että syntyvyys laskee ja, ja huoltosuhde väestössä heikkenee. No se mitä voitaisiin tehdä oikeastaan on aika yksinkertainen. Me voitaisiin lisätä suhteellisen nopeastikin erityisesti yliopistotason kandikoulutusta, joka on, pitäisi olla suhteellisen kustannustehokasta ja, ja vauhdillakin toteutettavissa.